Kako biste dodali pitanje vrste esej, kliknite na Stvori novo pitanje. Potom u izborniku odaberite vrstu pitanja za dodavanje. S lijeve strane odaberite esej i na dnu izbornika kliknite na Dodajte. U naziv pitanja upisat ćemo nešto po čemu ćemo kasnije uspješno naći to pitanje u bazi pitanja. U tekst pitanja možete staviti tekst, sliku, zvuk, video. Mi ćemo samo upotrijebiti tekst. Pod zadarnim bodovima, budući da se radi o esejskom pitanju, pa očekujemo neku veću težinu, stavit ćemo dva boda. Općenitu poradnu informaciju nećemo uređivati. Jedina stvar na koju je bitno obratiti pažnju pri kreiranju ovakve vrste pitanja je ako želite da recimo studenti napišu 20 rečenica, 30 rečenica, karticu teksta, onda kod ovog dijela koji se zove veličina polja za unos, i sada stoji 15 redaka i za ovo što sam ja zadao, znači da napišu samo 5 rečenica, to je dovoljno. Možda biste onda povećali količinu redaka koja je u svakom trenutku vidljiva na ekranu. Naravno da oni u ovoj opciji sa 5 redaka mogu napisati karticu teksta, ali će biti puno nepreglednije njima kada pregledavaju taj tekst. Ništa drugo nećemo mijenjati, na dnu kliknemo na pohrani promjene. Stvorili smo pitanje koje se zove 04 Lovelace. Da bismo pregledali pitanje koje smo upravo stvorili, kliknemo na ikonu povećala, ikonu za pregled. Ovdje smo dobili prikaz tog pitanja, pri čemu buduće se ovdje radi o otvorenoj vrsti pitanja, znači sustav, odnosno računalo ne može procijeniti ili točan odgovor ili nije. Sva pitanja koja ćemo, tj. sve odgovore koje ćemo ovdje dati, će sustav dati vama na ocjenjivanje, tako da. Ovdje provjera iz izrade pitanja je manje više da služe tome da vi provjerite jeste li dobro napisali uput. I to je to.